Καλημέρα! Προέρχομαι. Προέρχομαι από εδώ. Είμαι στο με πίσις λέει η Έχουμε διάλογο διάλογο. το Έχω Πρώτα, πολλά, τι θα πει, ευχαριστούμε πάντα επίσης. Αυτό είναι η ανταπόκριση, όπως και ειρήγη πας και το πνευματή σου. Τι σημαίνει και το πνευματή σου. παπάς σε όλου και σε σέρα παππούλου και στη ψυχή σου. Έτσι, είναι διάλογος. Έχουμε μάθει να μιλάμε με παράλληλους μονόλογους. Και αν αμείς θα πω τι γίνεται. και πετάει κάνει μια δήλωση ό και εσύ εδώ αυτό που έλεγε ο Κολογκοτρώνης. Αν περιμένουμε να μάθουμε την αλήθεια από τι εφημερίδες, θα την μάθουμε ποτέ. Καταλάβω, θα την μάθουμε ποτέ. <laughs> και δεν λέω κανένα την αλήθεια. Ο Καθένας υποστηρίζει εκεί όπου τρώει. Έτσι. Και ο Καθένας γράφει. Έραει ο Μάρξ, ο διεφίλος σα. Ο Καθένας γράφει όπω τρώει. Και από όπου τρώει ο καθένας γράφει, τι να κάνει, να μας τα κάνουμε. Τα τι είπα ο Άγιος μέσα που σα ανέφερα, παρουσιάσετε ο Άγιος Δικηφόρος, τα λεπρός αυτός και θεραπεύτησε στον Λιμποδόνι και έβρινε εκεί και υπηρετούσε και κοιμήθηκε. Βιοντάει 4 Φεβρουαρίου, Έχω προσθυνήσει τέτοι ψαλάτσι. Λοιπόν και τώρα παρουσιάστηκε εδώ στην Αττική σε κάποιον, ο οποίος δεν λέει το όνομά του και του είπε να πει στου Έλληνε να μην φοβούνται από τον κορονοϊό. Και αν είσαι κανένα, να προσευχηθεί σε μένα και εγώ να τον φροντίσω. Πώ το λέτε, απροστατικό. Θάμα είναι. Αν θε, το δέχει. Δεν θε, δεν το δέχει. Γι' αυτό και δεν έχει όρμα και δεν θέλει να, να ψυχαρακάσει κανέναν. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ο Άγιο αυτό ήταν αλεπρόσδεκτο, το λιμόντινο σήμερα. Όχι μόνο δεν θεραπεύτηκε με την προσευχή του και με την ιδιωτή του, αλλά έγινε και άγιος. Και κάνει και Θεραπεύει και του άλλου. Να έχουμε την ευκούλα των Αγίων Λοιπόν, και ο Άγιο φάνηκε στα σύνορα να πάρει στο Θράκη μα οι Άγιοι Πορφύριο και Παίση Και τρέχουν να τρέχουν πάνω κάτω. Τι να μα Τι σημαίνει Και θα πάμε καλά. Εσύ αυτούς Και και στο στο και τη στράκη το και τον Τ' Αρχάγιο, ο Μιχαήλ. Τότε έχει ασπαθεί εκεί πέρα. Έχει πάει σπαθία από τη Γερμανία, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε και στην τηλεόραση. Έχει πάει ένα σπαθίο ο Αρχάγιο, ένα τεράστιο ο Τ' Αρχάγιο. Όταν προχωρητού πολιτογραφούσαν την πόλη, την Ιερουσαλήμ, οι Ασσύριοι, του απειλούσαν σε ένα χειρήμα, του θα τους Και τη νύχτα εκεί που κοιμήθηκε, έσφυγα 250 με 250.000 ο Μιχαήλου σαν έχει όπλο με σιγαστήρα, χωρί να ακούσει το πρωί οι άλλοι που ξύπνησαν και είδαν αυτή τη φράση. Τήραν τα πόδια του και έφυγαν και έφτασαν σε λίγε μέρε στην Ασυρία μαζί με τον βασιλιά τη, ο Σαραχή. Δεν ξέρω τι είδε με τον Μιχαήλ. Μιχαήλ σημαίνει παντοδύναμο. Με πει μικρό. Ποιο είναι σαν το Θεό, λέει ο Μιχαήλ. Και μα αγαπάει και το έχει αποδείξει και το δείχνει. Λοιπόν, εμεί α είμαστε άξιοι τη πίστερα που έχουμε και α προσπαθούμε να την κάνουμε πράξη. Τα υπόλοιπα θα την οι ανώτεροι καλμά